Раз и два и три, четыре, раз, два, три. Спочатку розминка, а потім повноцінне тренування. Ольга проводить 3-4 заняття в день. Тренує не лише онлайн, а й у тренажерному залі. Наразі Ольга завершила 4 фітнес-марафони, участь у яких брали більше 50 дівчат. Появилася така в марці, така через 9 В мене з'явилася думка: а давайте зробимо марафон, адже хотілося щось своє. Якраз тоді всі почали робити ці марафони. Я також захотіла наважитись, спробувати свої сили. Перед тим, як зробити свій марафон, я й сама пройшла чотири інших марафони. Перший інсульт стався у 2017 році. Тоді Ользі майже три тижні не могли поставити правильний діагноз. Майже рік дівчину лікували від хвороби лайма». Мені спочатку поставили невірний діагноз. і Я прожила з ним цілий рік. І якщо мені б тоді поставили б спочатку правильний діагноз і вирізали мені кавернозну ангіому, у мене не було б другого інсульту. Я б все це не пережила. Я пам'ятаю, я не могла ходити, нічого не могла. А ще в мене був оцей зонт із носа. Я важила 50 кілограмів, а зараз я важу 60. Це було мінус 10. Я взагалі була дуже худа. Незважаючи на хворобу, Ольга продовжувала займатися спортом. Каже, цей період був роком самореалізації в спорті. Активні заняття у залі, перемога на кубку фітнес-бікіні. А вже за рік стався другий інсульт. «Встановилась я, я виключно сама. В один із днів, коли ми були в Олександрівській лікарні в центрі Києва, ми покликали реабілітолога дівчину. Вона показала нам вправи і сказала, що в принципі я вам більше не потрібна. Там дуже прості були вправи, звичайна фізкультура. Руку підняв, руку опустив, ногу підняв, опустив і все. І вона каже, робіть так кожен день, два-три рази на день. Чим більше, тим краще». Також Ольга розповідає, що марафони, які проводила онлайн для дівчат, допомогли їй швидше піднятися на ноги. Я організувала марафони онлайн. І я організувала марафони онлайн, і ось так з дівчатами стрибала разом, які купили в мене марафон. Багато чого ще не могла робити, але вдавала, що я супер здорова та крута. На цих марафонах була взаємна підтримка та мотивація. Перший раз Ольга відкрито розповіла про перенесену хворобу рік тому на ютубі. Каже, тоді вона і не сподівалася на таку підтримку людей. Спочатку, коли я розповіла про це на Ютубі, вирішила записати це відео рік тому. Мета була зберегти для себе цю історію, поки пам'ятаю про ці події у своєму житті. Потім побачила реакцію людей. Одна дівчина сказала, що так мало таких історій, саме про переживання, про те, що людина відчуває, що її, де саме в неї болить, як можна взагалі вилікуватись і чи є взагалі шанси. Це і не дихає, коли тобі люди говорять супер, ти дала мені надію. Мене не все так Ольга розповідає, що після двох пережитих інсультів почувала себе пригніченою. Проте, подолати депресію їй допомогла родина, друзі та коханий хлопець Євгеній. Он пережив саме саме сложне період жизни. Він пережив зі мною найважчий період мого життя, і він завжди в мене вірить, завжди мене мотивує. Всі мої проєкти, всі мої починання підтримує. каже, все в тебе вийде. Це 100 відсотків. Оля саме чоловік з кісті. Ольга дуже сильна людина із всіх, кого я знаю. Це та людина, яка навіть у найважчий період хвороби була сильна та не здавалася. Я її дуже люблю за цю силу, за безмежну енергію. Нещодавно з'явилася сімейна традиція. Ми святкуємо три дні народження. Кожен день народження – це окреме самостійне свято. Я її вітаю кожного ранку. Ольга каже, після пережитого зрозуміла, хоче більше подорожувати, займатися творчістю, а також не покидати спорт і відкрити власну онлайн школу ти живеш, коли живеш, відновлюєшся, багато речей забувається, і ти починаєш думати, що все попереду, і ти знов відкладаєш на потім свої мрії та плани. Інсульт дав мені зрозуміти, що треба бути більш ризикованим та сміливим у своїх рішеннях, навіть маленьких. Олена Черкун, Вадим Димченко, новини на суспільному Запоріжжя.